Aniže mi neštívalo, Co mi cívče povedalo, Povedalo, Že me nechce, Že ja chodzím tu nevese. A na húre Doška štrelil, Do malávu v hlasu veril, Slúkaj mi, O baráne Bojane štintého ročku Vežne v nebe za ženičku Na balárne vyje banda Dobre bády neporanta Už tam je hno. Čelenú rúšku, bez rúška nevzeszla, ľubo się rozešla Čelen, čelen, čelen, čelen, čelen, čelen, čelen, čelen, svojho Prajíra čelen,